Liviu Dragnea pleacă din arii, întâlniri importante, pentru preedintele Camerei deputaților. Presubliniere din Telecamerei pre Liviu Dragnea, va participa, luni sublinierei Imarci la Tallinn, în Estonia, la conferința presubliniere Cilor de parlamente din statele membre ale Uniunii Europene. Acest eveniment este organizat în marja presubliniere din CIEI Estonea conferinței presubliniere din cilor de parlamente din UE, potrivit unui memorandum aprobat de biroul permanent al Camerei deputaților. Din delegația română condus de Dragnea vor mai face parte vicepresubliniere dintele Camerei Deputaților, Gabriel Vlase, secretarul general al instituției, Silvia Mihalcea, sublinierei directorul general al Cabinetului Presubliniere dintelui Camerei Deputaților, Anca Mihaela Spiridon. Pe ordinea de zi a conferinței figurează sesiuni de prezent sublinierei dezbateri cu privire la viitorul e sublinierei securitatea sublinierei apărarea în Europa, se mai arată în document. Toate cheltuielile aferente de riv vor fi suportate din bugetul camerei.